Fai, tulet leike. Kyllähän niin on. Vanhemma sooja ole. Kuule, ka proovimest. Okei. Okay. Kuule, on päris cool, kun on tästä leikem. Aga miks see on nii? Aga mõlemad kruusid olid sama kaua pliidil ja said sama kaua soojust. Aga mida sa tähendab üldse, et said soojust? Noh, soojus on üks energiaesinemise esinemise vormidest ja soojus saab anda hulgane, mida me nimetamegi soojushulgaks. Ehk siis praegu me andsime kuuma pliidi plaadiga teele mingi soojushulga. Soojushulk pole tükkike Vaid see on energia. Ja soojusulgaks nimetatakse keha siseenergia hulka, mis kandub ühelt kehalt teisele, ehk antud juhul liidiplaadilt, kruusile ja teele. Aga ma olen ka kuulnud sellise sõna nagu temperatuur. Ja mis vahe üldse on temperatuurile soojusel? Oma loomult on need kaks mõistet väga sarnased. Temperatuur on füüsikaline suurus, mis iseloomustab keha soojuslikku olekut. Soojus, nagu me juba ütlesime, on energia vorm. Soojus seisneb ainosakeste, ehk molekulide, aatomite ja elektronide korrapäratus liikumises ja oma vahelises põrkumises. Mida intensiivsemalt põrkuvad ja liiguvad ainosakesed, seda soojem on see keha, mida uuritakse. Seega lihtsustatult saame öelda, et soojus kirjeldatakse temperatuuriga. Kuidas siis seletada, miks ühes kruusis oli kuumem vesi kui teises? No aga esiteks sellepärast, et minu tassis oli vähem teed. Mida rohkem on ainet, ehk massi, seda rohkem tuleb soojust anda, et see soojeneks mingi kraadi võrre. Seega, mida rohkem on vett, seda rohkem on ka soojust vajalisaad. Ja kuna minu kruusis oli vähem vett, piisas ka sellest soojusulgast, mis teel anti, et seda meeldivalt soojaks teha. Suurema koguse tee jaoks jäi seda aga väheks. Loogiline on ka ju see, et mida soojamad teed tahame, seda kauem me peame seda vett soojendama. Seega, mida rohkem tahame temperatuuri tõsta, seda suurema sooju sulga peame me veele andma. Seega sõltub antav sooju lisaks massile ka temperatuuri muudust. Aga kui sooju sõltub massist ja temperatuuride vahest, siis kas kõik ained soojenevad sama soojusurga puhul täpselt sama palju? Oh, see on igati hea ja mõistlik küsimus. Kui me paneksime ühele pliidiplaadile veega kruusi ja teisele pliidiplaadile samasuguse kruusi, milles on sama palju veli, äh, ning kui soojendaksime neid sama kaua, siis mõõtes kruusi temperatuure, näeme, et nad on erinevad. Seega peab temperatuuri tõus olemas seotud ka erinevat ainetega. Tegelikult on olemas veel üks füüsikaline suurus, millest me rääkinud pole. Selleks on eri soojus. Aine eri soojus on füüsikaline suurus, mis näitab, kui suur soojusulk on vajalik selleks, et tõsta 1 kg massiga aine, temperatuur 1 kraadi võrra. Õlile veel on erinev eri soojus. Täpsemalt õli vajab umbes kaks korda vähem soojust, et tõsta temperatuur 1 kraadi võrra, kui vesi. Nüüd oleme jõudnud koos sinna maani, et me teame, millest kõige see soojusulk koosneb. Kehamassist, eri soojusest ning ka energiamuutumisest, mida meie olukorras mõõdame temperatuuri muutusepõjudu. Teadas need fakte, saame paika panna soojusulga arvutamise valemi. Seega saame me põrdlemisi kergevaevaga arvutada näiteks välja, kui palju soojusulge läks meie TV soendamiseks. Ja selle valemi põhjal võime veel mõtiskleda, miks meil ühest tassis teevesi läks kuumaks ja teisi ainult leegiks. Millised selle valemi komponentid olid erinevad ja millised olid võrdsed? No, soojusulk oli mõlemal sama, mõlemad olid sama kaua sama kuuma liidiraua peal. Eri soojus oli sama, mõlemal puhul oli soojus säeks vesi, aga erinev oli keha mass ja sellest tulenevalt tuligi erinev temperatuuri muutus. Aga mis oleks olnud, kui ühes oleks olnud näiteks vesi ja teises liiv või kui kliidirauad oleksid olnud erineva kuumusega? No siis oleks olnud olukord teissugune, sest kõik need tegurid siin valemis mõjutavadki meie lõptulemust. Ehk siis kokkuvõtteks. Soojusulgaks nimetatakse keha siseenergie hulka, mis kandub ühelt kehad teisele. Soojusulk on keha erisoojuse, massi ning temperatuurimuudu korrutis. Aine eri on füüsikaline suurus, mis näitab, kui suur soojusulk on vajalik. Selleks, et tõsta selle aine 1 kg temperatuuri 1 graadi võrre. Aitäh vaatamast ja ole mõnus! Kindlasti olen kommentaarides teada, kuidas see video meeldis, mis küsimusi tekitas ja muidugi teili videopsi kanalit ning jälgi videoopsi tegemisi ka Facebookis ning ka Instagramis. Me teeme need füüsika videoid koostöös loodusainete õpetamise ökosüsteemi pakku viduettevõttega praktikalt.